דוגמה מספר 3, הפליה באקדמיה. לאוניברסיטת伯克利 הגיעו תלונות על הפליאה להראכים מין בקבלת הלימודים, ביקר שמתוח ארבעה ושלושה יחיד נשים שניסו רק 35 אחוזים יצליחו לתקבל. לומת 42 וארבע אחוזים 84 46 גברים שניסו. מה קרה באמת? יותר גברים רצו לתקבל לתארים, שהסיקויה לתקבל להם גבורה יותר. האחתה היתה עוד יותר גדולה, כי התברר שהפליאה היתה דע גברים. כי מئة אנשים שיתמודدون גברים על תארים, בלא סיקויה קבלה גבורה, יצליחו לכם. דוגמה מספר 4. קורונה מחקר הראה שהסיכויים של חולי קורונה למות באיטליה גבוהים בהרבה מאשר בסין אבל אם מסתכלים על חלוקה לפי גילאים מגלים שבכל הגילאים יש יותר סיכויים למות דווקא בסין איך זה יכול להיות? ההסבר פשוט באיטליה יהיו הרבה יותר נדבקים בגילאים מבוגרים ביחס לנדבקים בסין ולכן האחוזים הכוללים שיצאו שבסין יותר הצליחו להתגבר על המחלה איזה כיף שאנחנו בישראל